Kiitoksia ja hyvää iltapäivää minultakin puolestani. On ollut kiinnostava päivä ja toivottavasti teillekin. Laitoin tuohon viestikenttään on meidän hp hanke thl.fi sähköpostin, että nyt Steinalle, Paulinalle ja meille muille, meille muille niin tota, lähettäkää kysymyksiä, kommentoita, ajatuksia, puoliajatuksia, puolipohdintoja niin me kerätään niitä sinne ja vastataan sieltä sit sillä tavalla, että me yhdessä pystytään näkemään. Mutta nyt mennään tähän asiaan niin kuin puheenjohtaja Susanna sanoikin, että tilasto ja, ja hanketyön tukena, mistä lähdetään? Mä keskustelinkin, me Hiiron kanssa soitettiin lähes kaikille yhdelle, keskiuudelmaat ei tavoitettu, mutta voidaan soittaa uudestaan, jos halutaan, niin tota, sanottiin, että me ollaan tarkoituksena on niin kuin Stiina ja Pauliina sanoikin, niin selvittää myöskin Alueiden että Mitä se sitten tarkoittaa? Niin se tarkoittaa itse asiassa niitä tilastoja, tilastokuvauksia, tilastopohdintoja, sen alueen niin kuin ominaisluonteen mukaista. Ja me tullaan käyttämään tätä hyväksi tässä meidän THL-arviointiprosessissa. Me ollaan vammaisuuden osalta aina kommentoidaan meidän arviointiyksikön. Meillähän on arviointiyksikkö, joka rakentaa. STMille tämmöiset alueelliset arvioinnit ja substanssiasiantuntijat, joita me aina kutsutaan, esimerkiksi vammaspuoli, niin me luetaan ne tekstit ja katsotaan niitä aina ja yritetään kommentoida. Itse prosessissa ei ole tällä hetkellä sen kummempaa. Mutta meidän ajatus on nyt, että me sukeillettaisiin vähän syvemmin jokaisen alueen ominaisluonteon ja katsotaan, mitä nousee sieltä alueelta ja mitä me nähdään THLn aineistoista. Että meille tulisi tulevaisuuden pohdinta ja sitten että samalla se vaikuttaisi myöskin siihen, että minkälaisia asioita pitäisi jatkossa seurata ja miten ne seuranta tehdään. Sitten niin me saadaan semmoista keskustelua. Ja silloin kun mä soitin, niin kaikki oli aika, mä koin, että kaikki oli tietysti, tietysti mä sanoin, että te ehkä saatte rahaa ja sen jälkeen sanoin, että meillä olisi tämmöinen työtehtävä seuraavaa kertaa varten, mutta kaikki oli oikein innoissa ja me Iron kanssa oltiin tosi innoissa, että me pystyttäisiin. Oikeasti keskustelemaan, että miltä tilastot näyttää ja tiedot näyttää ja mitä tietoa puuttuu ja minkälaisia asioita. Ja nyt meillä on tarkoitus, meidän eilen tehtiin tämä, tämä esitys, jossa me ajateltiin, että yritetään vähän kuvata, mitä tämä THL-tietovarannot on vammaisuuden näkökulmasta. Ja tota, tämä ei ole tyhjentävä, mutta tämä on ensimmäinen steppi. Ja me ollaan ajateltu niin, että me pidetään myöskin erillisiä tilaisuuksia tähän liittyen ja otetaan muita asiantuntijoita mukaan. Eli niille, jotka on tässä hankkeessa nyt mukana, kumppanina tai itsetyöntekijänä tai seuraavat jollakin tavalla tätä hanketta, niin nyt sitten saadaan sellaista tietoa, että mihin tämä maan tilasto-, tie, tilasto ja rekisteritieto on menossa. Sitten mä laitoin todella, että tiedolla johtamme edellyttää tietoa, valinnat edellyttää tietoa, ymmärrys edellyttää tietoa. Sitten kaikkihan täydtää sydäntä myöskin, nyt jos sanoisin näin kun kuuntelin näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja tuota, sitten tässä on tämmöinen, tämä kanssa laittaa nyt ihan tähän arkuun, että tota, ja Iirokin voi kommentoida sitten, että mitä tämä, on. tämä kuvaa sitä aineistoa, mikä on THL käytettävissä. Meillä on aggregaatiotason tilastoaineistot, joissa on sosiaalipalvelujen toimintatilastot. Kunnissa antavat tietoja, eriskyselyt vammaispalveluista. Lokakuussa on tulossa, olen viime viikonloppuna lukenut sen ja vähän korja muutaman korjauksen tehnyt tai täydennyksen tehnyt siihen, mutta en tiedä menikö että sekään läpi. Tänään se on ollut arvioitavana, niin on tämä kolmen vuoden välein tehty erilliskysely vammaispalveluista. Todella kiinnostavaa, että Hannele Tanhua pyörittää sitä prosessia, hän kirjoittaa erinomaisesti, ja me ajateltiin Eidon kanssa, että pyydettäisimme hänet sitten jossakin vaiheessa puhumaan niistä erilliskyselyistä ja muista tämmöisistä. Sitten meillä on rekisteriaineistot ja hoitoilmoitusrekisterit, terveyden ja sosiaalihuollon, meillä on lastensuojelurekisterit, toimeentulorekisterit. sitten meillä on epämuodostumarekisterit, ja mutta aina kysytään, että ei voiko rekisteristä sanoa, että vammaisten määrää? Ei voi. Epämuodostumaan tulee, että jos puuttuu yksi sormi esimerkiksi. Niin vammaisuushan on suhteessa ympäristö ja kaikkeen tämmöiseen. rekisterissä voi nähdä esimerkiksi fassin kasvamista ja tämän tyyppistä, mutta siitäkin voidaan keskustella vielä tarkemmin. Sitten on näkövammarekisteri, jota pitää näkövammaisten keskusliitto, ja siellä, siinä on omansa asiansa. Siinä on vara, johtokunnan vara tai jonkun, mikä, jo, joku työryhmä, joka vastaa sitä, mutta Mika Kisler on varsinaisena. Hänkin voi tulla meidän tutkijoista. Ja Mika Kisler tietää syntymärekisterit ja kaikki tämän tyyppiset. Nämä ovat esimerkkejä nyt näistä. Meillä on paljon tämmöisiä rekistereitä. Sitten aineistot yhdistettävissä henkilötunneksilla on väestötutkimusaineistot, on kouluterveyskysely, Terveys 2011, ATHJ ja nyt FinSote on varsinaisesti, tämä on pikkusen vanhentunut, että me pitäisi muokata että FinSote on nyt se uusin. Mut kouluterveyskyselystä tuli eilen uusi raportti, näytän teitä mitä sieltä on tullut. Ja näähän on nämä kouluterveyskyselyt esimerkiksi kaikkien katsottavissa ja voi ajaa omalta alueelta, ja varmaan te olette tehnykki. Pyydän anteeksi, varmaan voin puhua semmoista, mikä on kaikille tuttua, mutta. Katsotaan nyt sitten, raportointi on tilastoraportit, tutkimukset, sähköiset raportointiväliät, sotkanet, kuutiot, terveytemme ja niin edelleen ja sitten on tämä kartta. Joo, sitten on ehkä tuoreimpana tulokkaana tällainen meidän STM ja THL-kuva eli kustannus- ja vaikuttavuustieto indikaattoreista koostuva tällainen tietoikkuna, jossa on myöskin ikään kuin ehkä visuaalisemmin karttapohjaisesti tuotu tätä, ä, tätä tietoa esille. Joo, ja Iiro tulee esittelemään sen, koska, en mä tykkään siitä, se on yksi mm. ihan kivoimmia. Sotkanetistä sanon aina, niin kuin mä aina sanoin, että se menee rikki, kokeilkaa sitä, mm. sen saa vielä englanniksi ja ruotsiksi niin sen kanssa voi leikkiä ja kokeilla kaikkea. Kuutiot on hieman hämärjää mulle tällä hetkellä, mutta kuutiosta me varmaan otetaan se, niin selvä seuraava. Eli nämä on niin kuin nämä päästö, rekisteri ja sitten tilastoaineisto, sosiaalipuolen toimintatilastot. Ja osassa näissä on hetut, ei kaikissa. Ja tavoitteena olisi tulevaisuudessa, että me kerättäisiin hetu, hetullista tietoa, ja ne pystyttäisiin yhdistelemään, jolloin pystytään sanomaan ja tämmöistä näin, ja sit niin kun kunnolla tutkimaan niitä asioita. Mutta se lisää aina sen, että pitää olla oikeasti tätä tietosuoja. Ja tässä talossa on aika iso tieto. Meillä on uusille ihmisille on sanonut, että joka paikkaan ei pääse käymäänkään edes täällä. Et meillä on tietosuoja-alueita, joissa ei pidä heilua eikä pääsykään paikalle. Tästä ei varmaan muuta, Iro. No sen mä olisin ehkä voinut vielä lisätä, että, että mä itse pidän tästä kuvasta äärimmäisen paljon koska tämä mun mielestä hyvin kolmeen osaan jakaa tämän meidän ikään kuin tilastodatan ikään kuin sen keräämisen logiikan kautta ja tota, sen ehkä voisin vielä lisätä, että, että kun meillä pikkuhiljaa sosiaalihuollon tieto sinne kantarekisteriin kerääntyy todennäköisesti varmaan tämän vuosikymmenen aikana, niin sitten ehkä aletaan tätä aggregaattitason tilastoaineistosta siirtymään enemmän sinne kantapuolelle. Tämä aggregaattitason tilastoaineistot on kyse, tämä kyse on käytännössä tiedoista, joita THL kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä. Joo. Ja tähän, tämä nyt innostaa minua siihen sanomaan, että kun sanoit kantaarkistot. Niin se, mikä on meidän työpöydällä myöskin, on tämä rakenteisen kirjaamisen suunnittelu. Ja meillä on lainsäädäntöön muutetaan, me nyt tässä nyt tällä kertaa, niin että kun valas tulee jossakin vaiheessa, niin se, että se olisi myöskin etukäteen katsottu, millä tavalla se rakenteisesti kirjataan, mitä siellä muutoksia on ja se on tietysti käsitetyöskentelyä. Tämä kuulostaa usein vähän ongelmalliselta, mutta ongelmasta se onkin, mutta se on vain työtä. Että se on kun joku kysyy, että mitä me täällä tehdään, niin me yritetään vaikuttaa niin, että vammaisuus näkyisi oikealla tavalla eri puolilla. Ja nyt mä olen illoin, että meillä on yhdeksän hanketta, jotka auttaa meitä tässä eteenpäin menemään. Ja tämä on niin kuin lähinnä Iiron ja mun pöydällä tämä rakenteisen kirjaamisen ja tämän tyyppisten tilastojen pohdinta. Meillä on ollut kaksi tarpeita ja aineistoja. Meillä on ollut kaksi julkaisua. 2000 Kymmenen alussa silloinen ylilääkärimme, joka on jo eläkkeellä, Matti Ojala sanoi, että nyt pitää perustaa THLn sellainen työryhmä, joka alkaa katsomaan YK vammaisten oikeuksien sopimuksen näkökulmasta, mitä vammaisuudesta tiedetään THLssä. No, sitten mä ajattelin, että sitten mä aloitettiin se, ja mä revin erilaisia ihmisiä, houkuttelin, painostin, pyysin. Ja Osa innostui ihan hirveästi ja me saatiin aikaan tämmöinen tietoja ja tietoarvota vammaisuudesta julkaisu 2017. Me tehtiin sitä neljä tai viisi vuotta ja välillä mä olin aika tiukkanakin joidenkin ihmisten kohdalla, että nyt se pitää saada. Ja me saatiin tämmöinen, mä toivon, että käytte lukemassa sen. Ja sitten tiekartta systemaattiselle tiedonkeruulle niin syntyi. 2020 ja nyt me viisastuttiin, että se on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, koska sitten ne on ollut hyvin kiinnostuneita tähän, mistä puhui ja Stina ja Pauliina puhui tästä vertailusta. Myöskin Suomea halutaan koko ajan tietää, niin me yritettiin helpottaa, varsinkin Pohjoismaisilla. Ja siinä on ajateltu vammaispalvelulakin uudistuksen vaikutuksia, millä tavalla me pystytään niitä seuraamaan. Mutta tuo ensimmäinen on sellainen, että se antaa tähän Iron lempikuvaan sisältöä. Sitten siellä on myöskin määritelty, itse olen kirjoittanut erityisesti sen vammaisuuden määrittely yhdessä Sanna Aholan kanssa sitä alkuun, että mikä on vammaisuuden määrittely. Et sitten nämä on niinku niitä... Katso välillä, onko mun mikrofoni paikoillaan, koska jos mä olen heirun yleensä niin paljon, mutta näyttää olevan ok. Mutta näitä mä toivon, että katsotte ja voin lähettää, tota, alimmaista voidaan lähettää. Meillä on sitä paina, painoa, paina, äh, painettua. Nämä on vielä Jäljellä, että jos te haluatte sitä, niin voimme sit lähetellä. Mielellään läheteltäisiin kaikki tavaroita teille, siis sanoisin nyt, kun meillä on mulla me on varauduttu erilaisiin pieniin, mitä se sanoo se avinihminen niin annettaviin pieniin tavaroihin. Niillä on joku hauska nimi. Sen toi joku semmoinen pikku liikelahja niin käteen, mm. käteen annettava tämmöinen juttu, niin meillä on pikkusen niitä tuolla, että ehkä me laitetaan teille, että ne ei vanhene ja saatte iloa niihin. Mutta odottakaa innostuneesti. Mutta tuosta tiekartta systemaattiselle tiedonkirjulle, siinä oli Anu Muuri, oli mukana tuolta, joka vastaa tuosta sote Anu Niemen kanssa, tästä uudesta isosta sote-rahoitusjutusta, 70 miljoonaa, kun ne kentillä toimii ja Sirkka oli mukana ja Iiro. ja Me tehtiin viime syksynä sitä koko ajan, silloin ennen covidia. Me tavattiin ja mietittiin asioita ja saatiin tämmöinen pohdinta. Siinä on taustalla pohdittu myöskin 2030 agendaa, UNCRPDtä ja sitten, että missä laissa löytyy mitäkin asioita. Mutta me saatiin tämmöinen hauska kuva. Eli tämä on valaksessa. Silloin Viime vuoden keväänä se rauhenne valaksen pohjalta me katsottiin, että löytyykö tietoa, että miten, mistä me, miten me voitaisiin seurata, että mitä tapahtuu jollakin kohdalla. Ja tässä on pykälät silloin sen asian, pykälät, en tiedä minkälaiseksi muuttuu. Punainen tarkoittaa sitä, että heikosti löytyi, ja niitä oli vammaisten henkilön osallistuminen ja osallistuminen tukeminen. Tietoa vähän tai ei lainkaan. Valmennus ja tuki. Se oli se uusi lainsäädännön juttu. Sitä, ei ole, sitä on hyvin vähän. Se on lähinnä sopeutumisvalmennuksen ja asumiskokeilun löytyy nyt kuntakyselyistä. Kun katsoin uusimmat tiedot, niin sieltä löytyy paljon. Ja se on kiinnostavaa, että ne on noussut. Niiden määrä on noussut nyt kuntakysyn. Sen verran voin paljastaa, jos ette kerro kenellekään niin tästä uudesta tiedosta, niin se oli kiinnostavaa. Lapsen asumisen tuki valitettavasti erittäin punainen ja lyhytaikainen huolenpito. Se on myös erittäin huonolla. Se mikä oli hyvä oli henkilökohtainen apu ja 26 000 mun mielestä nyt on tullut vuoden 2019 tilastot Sotkanettiin. Henkilökohtainen on toteuttaminen se on, se on vähän, ne on kahdessa eri pykälässä. Että se on sitä sama asia, se on tuossa esityksessä oli kahdessa eri pykälässä. Ja päiväaikainen toiminta, tieto saatavilla jos ajatellaan päivätoimintaa, työtoimintaa, Liikkumisen tuki oli vihreällä, kun siitähän nyt on aika paljon. 99 000, oliko 900 ihmistä, on saanut vammaispalvelua 2019. Kuljetuspalvelun toteuttaminen vähän, taloudellinen tuki erittäin vähän. Tuki esteettömän asumiseen vähän, asumisen tuki yleensäkin aika vähän. Asumisesta voidaan sanoa, että me tiedetään, me tiedetään kehitysomaisten kohdalla kaikenlaisia erilaisia lukuja, sitten me tiedetään laitoksessa asuvien henkilöiden määrät, jos he ovat kehitysvammaisia. Mutta kokonaisuus pitäisi katsoa nyt mielenkiintoista. 18.11. on KEHAS-seminaari, joka järjestetään tässä samassa salissa etänä, niin suosittelen sinne tulemista. Silloin me julkaistaan näitä viimeisiä tilastoja. Olisiko tässä Iiro? Me ollaan ajatu keskustellen, että kun nyt kaikki on iltapäivällä väsyneitä, paitsi minä mä olen pirkistynyt, kun mä tulin nyt tähän paikalle. Mutta... Tota, eipä mulla ihan hirveästi tästä mielestäni kattavasti esittelit. Mielestäni tietyllä tavalla, kun tätä työstettiin ja mietittiin, että millä tavalla näistä eri pykälistä on tuota tietoa, niin ää, mitä sanot Päivi? Eikö iso osa, ellei suurin osa kuitenkin näistä tietolähteistä, mitä voidaan ikään kuin näiden pykälien osalta katsoa? ne on käytännössä niitä aggregaattitason tilastoja, kyllä, eikö vaan? Kyllä. Eli käytännössä meidän sosiaalipalvelujen toimintatilasto, että sitten tämän kolmen vuoden välein suoritettavan kuntakyselyn ikään kuin tuloksia. Ja tätä varten me ollaan nyt tai on, on luonut semmoisen indikaattorin, jossa olen kerännyt kaikki vammaisuuteen liittyvät suoraan liittyvät palvelut ja tehnyt niitä semmoisen, en siis ole itse tehnyt sitä, mutta olen pyytänyt semmoisen. On kaikki ne palvelut on ja ne katsotaan 100 tuhanteen verrattuna. Juuri tämän takia, koska meillä ei löydy hetuista, mutta voidaan kuvitella, että eri alueiden intensiteetti, kuinka paljon yleensäkin myönnetään mitään palveluja, ne voidaan verrata. Ja sitä me ollaan verrattu tuohon Kelan kahteen ylimpään alle 65-vuotiaan vammaisetuksiin ja eläkkeensaajan etuksiin velasten etuksiin. Mutta tuota, tämä oli tämmöinen, jos haluatte lukea lisää, niin sieltä löytyy kirjasta. kirjasta löytyy, ja varmaan avataan nyt, jos valas tulee työskentelyyn, niin avataan tämäkin kirja. No, mutta sitten me suunniteltiin tämmöinen, tämä on siis ehdotus, ministeriölle ehdotettu, tämä oli ministeriön toimeksianto, mitä me tehtiin. Ja tässä on ehdotus, että miten tässä jatkossa pitäisi seurata koska me ei pitäisi pystyä sanomaan, mitä muuttuu, jos tulee uusi lainsäädäntö. Tuossa on tuo FinSote. Siellä on se väestötutkimus. Se on 20, Se on parhaillaan menossa. tulisi tammi- helmikuu helmikuussa tulee aineisto. Ja me ollaan saatu pieni rahoitus, eli me katsotaan myöskin covidit sieltä tällä hetkellä ulos varmaan. Ja siellä on Washington Groupin nimi mukaiset kysymykset, toimintarajoitteisuuteen liittyvät kysymykset, joiden avulla me pystytään niitä katsomaan. Se on suunniteltu 2022-2024. Tuossa lukee täydentävä kysely, niin ajateltiin, että me voidaan tehdä täydentäviä kyselyjä. Meillä on nyt pieni suunnitelma, ja voidaan varmaan sitä myöhemmin kertoa lisää, kun me saadaan rahoitus selville. niin, että minkälainen on täydentävä kysely. Eli niille samoille ihmisille, jotka sieltä tulee toimintarajoitteisuuden jää kiinni, niin voisi soittaa ja kysyä lisää asioita, jos he antaa luvan. Tästä tietysti täytyy aina muistaa se, että ei ihmiset ole sitä varten, että THL soittelee ja lähettelee kysymyksiä, vaan ihmiset on elämistä varten. Mutta katsotaan. Sitten kuntakysely on nyt valmistumassa ja sitten meillä on haaveinhan, että laaja kuntakysely 22, jos uusi lainsäädäntö tulee 23, vinkki vinkki, sirkalle sinne, sirkaistuu täällä vielä. Onneksi on sirkanut ollut tekemästä tänään, niin hän muistaa, mitä tässä kaikenlaisen muutoksen jälkeen kuntakysely jälleen 24. Eli meillä olisi 22,0 tilanne ja sitten 23 toteutus, 24 olisi sitten lopullinen. Erillisselvityksiä tehtäisiin koko ajan lapset, asuminen, liikkumispalvelut. Ja näitä me ollaan mietitty. Ja nyt meillä on alustavasti pohdittu sitä, että me tehtäisiin tästä seuraavaa niin vielä ä, tarkempi suunnitelma. Et tota, katsotaan, miten me pystytään tämä menemään. Unohdinko me tästä jotakin, mitä sä ajattelit? Eipä varmaan oikeastaan muuta, tosiaan ehkä voidaan vielä korostaa sitä, että tämä on vasta ehdotuksen tasolla mm. ja tota, tämä on ikään kuin meidän ikään kuin Visio. päästämme tällainen ikään kuin mikäli saamme rahaa niin tätä kaikkea haluaisimme tehdä, mm. mutta tota, ei luvata vielä toistaiseksi. Ja, ja nyt näyttää siltä, että rahat pitää kerätä aika pieninä paloina. Mm. Eli Finsot me luultavasti saadaan, saadaan tota ESR-hanketyyppinen, jossa me pystytään pikkusen kurkistamaan COVIDin kautta sitä aineistoa, ravistelemaan. Ja sitten nämä erillisselvitykset, kouluterveyskyselyä ja tämän tyyppinen mm. asuminen ja liikkumispalvelut mm. kaiken kaikkiaan. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, että jos teitä kiinnostaa siellä jossakin joku näistä asioista, niin mielellään tehtäisiin yhteistyötä, että ei, ettei kysyttäisiin eri tavalla eri aineistoissa, vaan nyt yhdistettäisiin niitä aineistoja. Ja tuota, sekin vielä, että me tunnistetaan täällä THL, että kunnissa ja kuntayhtymissä siellä alueella nämä voi olla välillä aika kuormittaviakin nämä meidän Joo. tietopyynnöt. Mutta samaan ehkä hengenvetoon voisin sanoa, että me ei kuitenka, emme huviksemme kysele, että, että näitä kuitenkin sitten, sitten käytetään kehittämisessä ja tutkimuksessa. Mutta tuota, tehdään näistä parempia, olette vaikuttamassa tähänkin asiaan. yksi koulutus, mulla on kasvatustieteellä, siinä että kun, sanon, kun niin sanoisin, että tässä on piilo-opetussuunnitelma, että opitaan tästä tilastoinnista niin ja voidaan vaikuttaa niin, että se olisi järkevämpää ja selkeämpää ja sen tiedolla johtamisen apuna. Sitten mä vilautan muutaman näitä esimerkin, että näette vähän, minkälaisia on. Meillä on tämmöinen kuin ihmisten kokemuksia terveyspalveluista. Se on, tuolta, se on väestötutkimuksista ja siinä on pitkä rivi, rivi ihmisiä, jotka on kirjoittanut. Ja tässä on toimintarajoitteisten koskevien osuus 20 vuotta täyttäneistä väestöstä. Tämä on FinSote. FinSotessa on yli 20-vuotiaat on ne, jotka otetaan sinne. Tässä nyt näkee sanomalehtien lukeminen, usean henkilön välisen keskustelun kuuleminen, puolen kilometrin käveleminen, muistaminen, keskittyminen, oppiminen, jokin enemmän kuin toimintarajoite. Ja tässä on niin naiset, miehet ja sitten tässä on se, siis ihmiset on kysynyt, että näettekö lukea sanomalehteä. Jos käytätte yleensä silmälasia, niin se on ihan ok. Pystyttekö kävelemään puoli kilometriä? Naisesta 6,6 prosenttia toimintarajoitteisuutta oli prosenttia. Tästä sen näkee. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Sitten siellä on käyty erilaisia termiä, koska väestötutkimuksessa kysytään paljon, niin pystytään sanomaan myöskin sitä, että et mikä on työllisyys? Mikä on opetuksen osuus? Voidaan tällä hetkellä sanoa ihan karkeasti, että vammaisten ihmisten, toimintarajoitteisten ihmisten koulutustaso on heikompi, työssäkäynti on heikompi ja he on köyhempiä kuin muut ihmiset. Siis suhteessa ei. Siellähän on ääripäät, niin kuin meistä kaikista tietenkin tietää, mutta suhteessa muun väestöön. Ja se on vähän kansainvälistä tasoa tällä hetkellä. Mut mitä me sille tehdään, niin se on taas toinen kysymys. Sitten tässä on... Noista kouluterveyskyselyistä on tehty useampia tämmöisiä. Tässä on toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen toteutu kuin yhdenvertaisuus. Nämä on teille esimerkkinä, koska te voitte mennä kouluterveyskyselyihin katsomaan omalta alueeltakin. Ja sitten tässä on erilaisia toimintarajoitteita koskevia nuorten hyvinvointi ja kasvatusympäristön turvallisuus. Nämä kannattaa vilkasta, jos te menette sinne, koska siinä näkee sitten noissa teksteissä, että miten se kannattaa, mitkä mahdollisuudet on katsoa niitä aineistoja. Onko se toimintarajoitteen mukaan vai Kaikkien toimintarajoitteen mukaan vai haluatko katsoa jotakin muuta. Me tehtiin toissa vuonna tehtiin liikumisrajoitteiden ihmisten kohdalta. katottiin kouluterveyskysely ja väestötutkimus ja Kelan aineistot ja tehtiin niistä yhteenveto yhdessä invaliditon kanssa. No, Sitten eilen tuli kolahti kouluterveyskyselyn tuloksia tuore lapsia ja nuoret perheenjäsenten lapset ja nuoret perheenjäsenten ja tuossa on se julkari. Meillähän on julkari olemassa, niin sitä kannattaa katsoa, se on kaikille avoin. Joo, se on siis sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon tällainen julkaisualusta, Julkaisua. missä muun muassa kaikki THL-julkaisut löytyy. Joo. Mä en ole ollut tuossa kirjoittamassa, enkä muistan, kuka tässä oli kirjoittamassa, mutta löytyy kouluterveyskysyjä katsoa lapset ja nuoret perhejäsenten hoivajina. Erittäin merkittävä avaus se oli yhdeksän sivuinen. Sitten tämä oli se, mikä äsken mainitsin, että liikkumisrajoittiset nuoret Suomessa määrät, diagnoosi syrjäytymisriskiä ja elämänlaatu. Ja Joillakin menee erinomaisesti, mutta aika monella menee huonosti. Kiusattuja, kiusaajia ja tämän tyyppisiä asioita. Tämä on yllättävää, että tämä ei ole herättänyt yhtään keskustelua koko maassa, mutta sitä just eilen Iiron kanssa sanoin, että en tiedä, emmekö ole puffanneet tätä vai mistä onko tämä niin kipeä asia. Et katsotaan, miten on. Ja onko tästä leimaava, jos sanotaan, että koska kysymys ei ole siinä, että kaikilla olisi huonosti. Ei kaikilla naisillakaan mene huonosti, vaikka joitakin lyödäänkin tai tulee väkivalta juttua hmm. tai hmm. ei kaikilla miehillä, kaikki miehet ei alkoholisoitu. <laughs> niin kuin sanoit, hmm. meillä on sellaisia stereotypioita. Hmm. Ja vammaisuudessa on hirveän vaarallista se, että laitetaan stereosyyppi, että kaikilla on joku tämmöinen. Aina pitää korostaa, että osalla menee erinomaisesti. Mutta voidaanko miettiä, miten voisimme meillä miedä erinomaisemmin? Tämä löytyy Julkarista myöskin. Mä voisin vielä sen verran sanoa, että et mikä mielestäni on niin näiden väestökyselyiden ikään kuin kauneus on se, että, että se ei pelkästään ole se yksi kysymys, mitä voidaan aina katsoa esimerkiksi, että kuinka paljon on tietyllä tavalla niin kuin, ää, luokiteltavaa toimintarajoitteisuutta siinä väestössä, vaan niitä pystytään sit niin kuin ristiin ikään kuin, ää, ajamaan muiden muiden tällaisten kysymysten kautta ja sekoittamaan ja niin laittamaan päällekkäin, että me saadaan niin kuin esimerkiksi toimintarajoitteisista henkilöistä hyvin laaja laajapohjainen niin hyvinvoinnin analyysi, joka näillä väestökyselyillä on aika paljonkin selittävää voimaa, jos ajattelee Joo. tällaista laajaa hyvinvointia Joo. ja terveyttä. Mut tässä yhteydessä on pakko sanoa, että surullinen asia on se, että niihin vastataan nykyään vähemmän ja vähemmän. Ja tota... Meillä on semmoinen sanonta, että jos tulee kotiin tämä kysymys, niin on vastattava. Toissaan iltana tuli ja sanoi, että ei ole tullut vielä hänelle. <hysy> ja tuota, ja että, et vastataan ja Silloin me ei pystytä ihan alueellisesti menemään. Et on, mm. se, se on valtakunnan tasolla, me pystytään tällä hetkellä aika paljon. Mutta kouluterveyskyselyissä on aika pitkälle jo pystyy mm. alueellisesti menemään. Mm. Sitten. Joo. Hei, tuota, tuossa on Anu sanoa, että, Auti, anu, että erittäin mieleen tehdään tätä kehitystyötä myös työryhmässä ja ilman muuta. Että, että yllä ja kaikissa muissa, siellä on keskisuuten kuntien työryhmä on olemassa kuntaliitossa ja kaikenlaisia muitakin, että, että tehdään yhdessä tästäkin Suomen parasta oli maailman tai ehkä pohjoismaiden parasta seurantaa voi olla tota, puheenjohtaja tuossa äsken äh, vaivihkaa muistutteli että meillä on oikeastaan tätä enää viisi, oikeastaan neljä minuuttia <tuh> meidän tilasto äh, tota, aikaamme jäljellä mutta mietin, että mitä mieltä puheenjohtaja on, että voidaan varmaan nipistää sitten tästä meidän yhteenvetopuheenvuorostamme. Kyllä, olkaa hyvä, Kiitos, vai. kiitos. Niitä Anteeksi, me ollaan vähän innostuneita, mutta toivottavasti joku muukin. On siellä joku vielä jäljellä täällä, että kiva. Joo, tota. Sitten oli ideana, että päivin kanssa hieman demonstroimme kahta tällaista THL-tilastotuotetta, josta Päivi oikeastaan tuossa, tuossa mainitsikin aikaisemmin tässä puheenvuorossa, josta toinen on tämä tietoikkuna ja toinen on sitten Sotkanet. Mutta mennään ensin tuonne tietoikkunaan. Mä laitoin kysymykset, kuinka monelle tietoikkuna on tuttu. Että, että tota, jos on kaikille nyt. Joo. <summa> Tämä on nyt niin kuin tämän THLn tietoikkuna Tämä on vielä prototyyppiversio muuten, voisin mainita, mutta mielestäni tämän toiminnallisuus on sangen hyvä, mitä mieltä Päivi on. Joo, mä käytän tuota karttaa varsinkin, kun mä olen visualisti. Joo. Ja sitten tuossa on tuo, ylhäällä näkyy kaikki ulottuvuudet ja sitten on kaikkien tehtäväkokonaisuudet. niin jos sä vilautat niitä. Joo, mä mietin, että jos katsottaisiin, eka, että tässä on tosiaan, ensin voi katsoa näitä ulottuvuuksia tai sitten vaihtoehtoisesti voi katsoa tehtäväkokonaisuuden mukaan. Joo. Mä ajattelen, että se voisi olla varmaan ihan alimmais kohta. Tosiaan nämä on aakkosjärjestyksessä ja täältä ihan, anteeksi ei ole aakkosjärjestyksessä, mutta silti tuotta, vammaisten palvelut on täällä toiseksi alimpana. Jos sitä klikkaa, niin me saadaan ensiksi tähän taulukkomuotoon näitä kustannus- ja vaikuttavuusindikaattoreita nimenomaan vammaisten henkilöiden palveluiden perspektiivistä. Jos vähän kelaa, kelaa alaspäin, niin näkee, että täällähän on, on tota ihan hyvä määrä näitä eri indikaattoreita. On, nehän tulee tuolta Sotkanetistä, niitä on 200. 30 viimeksi, kun mutta Tänne ä, tietoikkunaan Eihän ei ole otettu kaikki. kaikki. että Tänne tietoikkunaan ikään kuin hyväksyttävät indikaattorit joutuu menemään ä, sosiaali- ja terveysministeriön kustannusvaikuttavuus johtoryhmän työryhmän, työryhmän, työryhmän tuota, ikään kuin hyväksynnän Eli läpi. Eli kuva. kuva. Silloin me sanotaan, että onko se kuvalistalla. Niin. Saisiko sen kuvalistalle, jos tulee uusi indikaattori ja... Juuri näin. Tota, no sitten, tota, mitä, ot, valitaanko tästä vaikka. Otetaanko tuo ö, otetaan alempana. Otetaan vammaispalvelu ihan. Otetaanko henkilökohtainen apu 0-17? Joo, otetaan se. Vaikka. Eli sen voi sitten valita tosta noin. Sen näkee sitten, että, että se ikään kuin hai tuollaisella, onko se väri vai ruskea väri. Sitten voidaan, jos tosiaan halutaan visualisoida ihan maantieteen kautta. Voidaan sitten painaa tuota painaa kartta-nappia. Sitten tämä ohjelma piirtää meille ensinnäkin maakuntapohjaisen kartan. Sekä sitten, no nyt se vielä lataa... Ota, joku, ota joku alue. Joo, se lataa sen. Joo. Tota, otetaan vaikkapa, jos otetaan vaikkapa toi Pirkanmaa, Pirkanmaa tuosta, noin. No niin. Sitten tuota, huomataan, että meillä on nytten Meillä on nyt värikoodattuna ensinnäkin tämä koko Suomen pohja. Huomataan, että kyse on indikaattorista henkilökohtaisen avun 0-17-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut ja tosiaan per 100 000 vastaavan ikäistä henkilöä. Tota, Sitten nähdään, että Pirkanmaalla tämä luku on 131,2 eli 0-17-vuotiaasta mm -hmm. asiakasta per vastaavan ikästä koko populaatiota. Ja sitten voidaan koko maan luku verrata sitten siihen Pirkanmaahan hieman alempi, eli Näytätkö Joku kunnan, olisiko Tampere Joo. nyt vai joku Pirkanmaalta? Katsotaan, löydäänkö mä kartalta Tampere. Muistaakseni Tampere on to Ei, ei, anteeksi. Onko Tampere toinen? Joo. Tampere on tossa ja siellä sitten näkee, että Tampereella vastaava suhdeluku on 171,2 asiakasta. Kun taas Pirkanmaalla se on 131,2. Tota, tämä on aika, aika kiva, kiva tämä tietoikkuna, niin kun Tällaisena visualisoinnin mm -hmm. välineenä, tällä indikaattorilla. Tietysti. Sittenhän tuo helposti voi, jos on sellainen liukuma, niin voi käydä vaihtamassa, että jos haluatkin katsoa jollekin. Katsotaanko, katsotaanko aikuisten henkilökohtainen apu? Ää, Joo, se on sitten tuossa. Se on se. Se muuttuu näin nopeasti, että sen saa. Tampere on edelleenkin sataan tuhanteen verrattuna enemmän. Mikä mä ymmärränkin, että se on yksi keskuspaikoille yleensä kasaantuu vammaisia enemmän vammaisia ihmisiä enemmän, niin tietenkin henkilökohtaisesti apua enemmän. Joo. Mutta tosiaan tämä oli ehkä lyhykäisyydessään tämä tietoikkuna. Kannattaa varoa, että olen joskus eksynyt tänne leikkimään ja siinä ei meinaa tulla loppua, kun löytää vaikka ja mitä mielenkiintoinen Työaika. <ríe> <t <offers> <t�> mm -hmm <t outdoors> tätä kannattaa käydä, sitä voi leikata tietenkin sieltä, leikkaustoiminnolla, ne saa näitä kuvioita. Sellaisen mä olin laittanut tuohon meidän esitykseenkin, mm -hmm. Halusin haluaisin jonkun kuvan laittaa mielellään. Joo. Sitten tota jos keretään vielä, niin mennään tuonne Sotkanetin puolelle puheenjohtajana. <tä> kiitos, kiitos. No, en puhua näistä vaikka koko päivä. Kyllä. Tota, Sitten päästiin sotkanetin puolelle. Ja, äh, Sotkanet on, äh, kuten tuossa lukee tossa sotkanetin alla tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja tota, varmaan läsnäolijoista iso tai suurin osa on nimenomaan ehkä sotkanetissa kiinnostunut äh, vammaispalveluista. Sotkanetillä tota, on varmasti useita eri niin kun, tapoja käyttää. Varmaan vähän riippuu käyttäjästä, mutta henkilökohtaisesti mä tykkään aina mennä tämän hyvinvointi, terveys ja toimintakyky portletin kautta. Mä menen aina vammaisuustutusta tuot ylhäältä. Mä aina kirjoitan siitä. Niin, eli, joo. Eli joo. mitä kautta voitte mennä. Valitettavasti tässä ei ole mitään vammaisuus. Painiketta, ei, ole ei ole tässä, ei Joo. ole saatu. Mutta sinne voi mennä monella tavalla. Joo. Mutta jos mennään vaikka tuosta terveystoimintakykyportletista, sitten me saadaankin jo tähän tällainen ikään kuin lista näistä eri tämän kategorian indikaattoreista tai yläkäsitteistä. Sitten huomataan, että tuolla onkin sitten vammaispalvelut alavalikko. Ja jos sen sitten painaa auki, niin sitten sieltä löytyykin vammaispalveluiden indikaattorit, eri, eri niin tilastoittain kategorisoituna näitä, näitä indikaattoreita. Ja sitten me sanoisin, että tuossa lukee asiasana ja haku. Jos ei Kyllä. ole nyt ihan varma, niin joskus kannattaa kokeilla vähän eri tavalla, laittaa haku ja sitten vaikka laittaa vammais niin sit sieltä tulee jotakin yllättäviäkin. Joo. Sieltä saattaa tuolla kouluterveyskyselyn aineistoa. Kyllä, ]kin. kyllä. Itse mä tykkään tosiaan tuolla vapaasanahaula ehkä mieluummin hakea kuin tuolla asiasanahaulla, koska joissakin indikaattoreissa, anteeksi, ne asiasanat ei ole niin laajoja, Joo. kuin mitä ehkä sitten vapaa löytyy. Tästä en meinaa näyttää meille. No tota, mitä mieltä olet, pitäisikö meidän lähteä tota ihan näiltä vammaispalvelu indikaattorit perus NS peruslista. henkilökohtainen napu taas, ne no kaksi Joo. napsaa. Jos napsaat alle no, 017 ja sitten 18,40, niin ne olisivat ne samat. Niilta niin. Ja tosiaan kun sitten kun päästään tähän ihan indikaattorikohtaiseen listaukseen, tänne ilmestyy tällaiset valkoiset ikään kuin valinta, namikat tai nappulat Ja sitten jos sinne laittaa hakaset, tällä tavalla, niin sitten ne valitsee. Sitten jos mennään pikkasen alaspäin, sitten seuraavaksi pitäisi valita ne alueet, millä me halutaan tarkastella näitä indikaattoreita. Mä itse henkilökohtaisesti koen, että on hirveän helppoa lähteä siitä liikkeelle, että verrataan niin tiettyä aluetta siihen koko maan, koko maan tuota ikään kuin keskiarvoon. Eli Tosta löytyy joko hakemalla tai sitten se löytyy ihan tosta heti alkuun kokomaa ja nappaa sitten kokomaan. Otetaanko Pirkanmaan reunaa siihen vienee. Joo, sopii. Eli että, sitten tuolla on maakunnat ja tota, siitä tuleekin sitten valikkoalle ja Pirkanmaa meni Pirkanmaa niin. tossa ja sitten voidaan myös ottaa äsken katseltiin Tamperetta. Niin otetaan sitten Pirkanmaan auki, ja täältä löytyykin sitten kunnat alta. Ja tuosta voi sitten valita Tampereen. Tai voi valita kaikki, jos haluaa. Voi valita vaikka, mm. vaikka mitä. Sitten tota, seuraava steppi onkin, että katsotaan, että miltä vuosi, ää, tai mikä on tämä aikajana, mitä halutaan tarkastella. Siinä on nyt valmiiksi valittu 19-17, mutta voidaan tota, ottaa vaikka vaikka koko 2010-luku, jos halutaan hieman pidempää aikajanaa tarkistella. Noin. Sitten kun meillä on kaikki nämä valittu, me painetaan tätä tilastot painiketta. Sitten Sotkanet ajaa ensiksi nämä tuota, tällaiseen taulukkomuotoon. Eli kuten huomaat, tässä on nämä kaksi indikaattoria, mitä me valittiin, eli 0-17-vuotiaiden. Vuotiaat henkilökohtaisen avun asiakkaat per 100 000 vastaavan ikästä. Ja sitten nämä 18-64-vuotiaat asiakkaat, myöskin per 100 000. Sitten voisi ehkä sanoa, että tuo osuus ja lukumäärä, jos te painatte sitä. Joo. Niin se teksti ei muutu. Se on edelleen 100 000, mutta varsinaiset luvut tulee sitten. No niin, sitten absoluuttisia. absoluuttisia lukuja. Eli välillä ei menee. Joo. Ja tota, Ehkä, ja tätä mut... ei meidän rikkota, tätä voi koskaan. Ei, tätä, tätä voi niin kun, äh hakata edes takaisin. Että, ja sitten jos jostain syystä jotain tapahtuukin, niin aina voi palata ja hakea ne tiedot uudestaan. Niin, ja sitten tätä voi täydentää myös, että jos menee nuolella, niin sitten nämä vanhat säilyy siellä ja sitten voi mennä ottamaan lisää. Esimerkiksi jos haluttaisiin yli 65-vuotiaat tähän näin mukaan. Joo. Täällä on sanottu, että on, tämä on tuttu, mm, mm. On kiva kuulla. Mutta tosiaan tässä nähdään nyt se aikajana vuodesta 2010 ja tuoreemmat luvut vuodelta 2019. Katso vielä ta tallennus? Vai? Mä ajattelen, että jos otetaan se viimeiseksi, tota, mä mietin, että Eka voisi demonstroida, että tän, tässäkin on tällaista visuaalista mut, joo, mut elementtiä. Ei, niin hienoa, ei ehkä niin hieno, mutta tätä, tätä niin graafipainiketta painamalla siinä näkyykin, että näytä viivakumvioina niin sitä painamalla me saadaan sitten tota, nämä kaaviomuotoon. Tästä voi olla. Näkee, iloa. Kyllä, joo, että tässä näkee sen kehityksen tällä hetkellä vuoden tai 2010-luvun aikana. Ja tota, sitten voidaan palata tuonne taulukkoon. Eikö tuo 2009 lakimuutos vähän vaikea? No se voi, voi, voi hyvin ja. olla. Että, että, mutta se onkin jännittävää, että niin näitä tilastoja tulkittaessa pitää aina ymmärtää, että mitkä ne on ne mahdolliset tausta- tai tekijät. Oliko siellä kommenttia? Kysymys kuuluu Kukkaniemeltä, Petteriltä, että kysymys OPEille, mitä tietoa toiviste löytyvän enemmän paremmin, mitä tietoa olette huomanneet kaipaavanne? En tiedä, mitä kenttä kaipaa. Olen miettinyt paljon sitä, että mitä tietoa tarvitaan niin maakuunnissa, kun, kun siirrytään maakunniin sotejutussa. Miten on? Se, mitä mä kaipaisin, on palvelupäätösten määrää. Mm, siitä on, tietysti, on ollut puhetta, jo, siinä on kentällä tietysti ongelmia. Sitten se, että kielteisten päätösten määrää. Ja että aina kysytään. Mutta meiltä, meiltä kysytään ihan kummallisia asioita aina välillä. Voisi ihan niinku mitata, että kaikki, kun tänään tuolla Merjalla oli tuo tai opaskoira, niin varmaan opaskoirien määrääkin kysytään aina välillä. Mutta se on opaskoira firmasta tai sieltä mm -hmm. koulutuksesta saa, mutta avustajakoirien määrät ja kaikki tämmöiset. Että ja usein kysytään, että kuinka monta pyörätuolia on Suomessa tai rollatoria. Mutta yleisen kysymys, että kuinka monta vammaista henkilöä on? Se on varmasti yleisin Mut kysymys. Me itse. nyt vastaa itse. <laughs> Mutta toivoisin, että tulisi nyt tähän Peterin kysymykseen, tulisi että mitä kentällä tarvitaan ihan siinä arjessa ja siedolla johtamisen. niin se on nyt iso kysymys. Ja sit mitä indikaattoreita, ja me yritetään nyt löytää teidän kanssa yhteistä. Ja no. sehän ei sitten tiedä, mitä, mitä se tarkoittaa, jos Pirkanmaalla on noin paljon henkilökohtaisen avun 0,17 saajia. Mitä se merkitsee suhteessa muualle? Ja se on se kysymys. Mm. Onko se hyvä vai huono? Onko se erinomaista? Siihen voidaan sanoa, että se on vain suhteessa Suomen keskiarvoon. Ja me tarvittaisiin nyt sitä mm. ympäristötietoa, että voi olla että parempi, että, se voi olla, että joku asia on parempi, joista toisella paikkakunnalla joku toinen palvelu voi olla parempi tai sitten mm. ei. Tähän me tarvittaisiin ymmärrystä, että mitkä ovat ne indikaattorit? erinomainen oikeastaan, koska seuraavaksi ajattelin näyttää Jokaisen indikaattorin vieressä on tällainen infoind ja sitten indikaattori, lukea. Kyllä, indikaattorin sit koodinumero. Ja sitä painamalla, aha, se avautukin toisen mutta sitä painamalla avautuu kunkin indikaattorin tällainen niin sanottu metatietoboksi. Ja tota, se on ensiarvoisen mun mielestä tärkeää, että ennen kuin lähdetään katsomaan ja analysoimaan näitä eri tilastoja, niin katsotaan tästä metadatasta, että mitä käytännössä se tilasto on syönyt sisäänsä, niin sanotusti. Ja tota, jos käydään tämän ihan nopsasti läpi, tässä on tietenkin ensin tämä indikaattorin nimi, sitten on tietolähde tässä tapauksessa, Terveyden hyvinvoinnin laitos. Sitten aikajana, että mistä lähtien sitä tietoa on kerätty ja milloin on viimeinen keräysvuosi. Ja tätä kyseistä päivitetään kerran vuodessa. Ja viimeiset tiedot on päivitetty tässä ihan suht vasta ikään kolmas päivä tätä kuuta. Sitten tässä on lyhyesti kuvailtu tämä indikaattorin tietosisältö. Sitten tota. Tämä tulkinta tekstipätkä on mun mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Mä voin lukea tämän vaikka ihan ääneen, koska tämä on sen verran lyhyt. Indikaattori kuvaa vammaispalvelulain perusteella järjestetyn henkilökohtaisen avun laajuutta. Indikaattoria tulkittaessa on otettava huomioon, että palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu muihin palveluihin. Että tätä, niin kuin on mun mielestä, tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää näitä tilastoja katselemaan, ottaa huomioon, että pitäisi ehkä ajatella sitä palvelujärjestelmää holistisesti. Ei... Ja siihen on se. Rakennettu se uusi indikaattori, jossa on kaikki Kyllä. palvelut ja suhteessa sataan tuhanteen. Juuri näin. Sitten tässä on tämä lainsäädäntöpalikka eli käytännössä kertoo, että mihin, mihin lainsäädäntöön kyseinen niin mitattava asia perustuu. Ja Sitten luokitukset ja sitten tässä on nämä asiasanat, joita pistämällä siihen hakukenttään löytäisi muun muassa tämän kyseisen indikaattorin. Sitten kerrotaan tietolähde. Tässä tapauksessa se on tämä sosiaalipalvelujen toimintatilasto, jota THL kerää kunnilta ja sitten siinä on hieman avattu, tästä, avattu tätä kyseistä tietolähdettä. Sitten tota, tilastorajoitukset. Siinä on paljon tekstiä, koska se muuttui 2015 ja mä ehkä hyppäisin tuosta nyt yli, koska siellä oli paljon ongelmia. Joo, kyllä, mutta tota, tämä ehkä, katsomassa. ehkä tota, tämä Tämä tarpeeksi näistä tilastojen tai indikaattorin metatiedoista. Sitten, kuten Päivi sanoi tuossa aikaisemmin, nämä saa myös sitten ajettua ulos täältä Sotkanetistä vaikkapa Excel-muotoon. Eli käytännössä painetaan tuosta tallennan namikasta ja sitten tallenna Excel-työkirjana, niin se vie sitten tämän taulukon Exceliin. Ja siellä sitä voi sitten niin jatkojalostaa ja jatkokäyttää sellaisiin tarpeisiin kuin mitä mitä sitten kulloinkin on. Mutta ehkä tämä, tämä sitten niin sotka vai mitä mieltä? Joo, ja tota, mä laitoin tänne, että oliko tästä hyötyä, ja Iiro tekee, lähettää tänään tai huomenna palautekyselyn teille kaikille, jotka olette ilmoittautuneet tähän, ja, ja toivottavasti olette mukanakin olleet ilmoittautuneet, niin tota, kysytään tätä, että onko mitä on hyötyä tämän tyyppistä, ja antakaa reipposti palautetta.